سامحوني على التأخير، نظن مؤخر شوية. أهلا وسهلا بكم. سامحوني, سامحوني على التأخير. سامحوني. voilà، c'est bon. لا c'est bon je crois. أهلا وسهلا بكم. أزول الكراهية والحقد من صنع الاس.. الإنسان. من صنع الإنسان أيضا. ازول ازول ازول ولا نازول في الحقيقه ما كنتش بش نعمل خليني نعمل المقدمه نتاعي قبل كل شيء و... وفي الحقيقه هذه ال... الفيديو ما كنتش بش نعملها اما معناتها وقت نتبع ما يسمى بالتنميريين على القنوات نتاعهم آه... عندي ياسر تدخلات ولكن ما تسمحليش الظروف باش ندخل فهمت فنقول خليني ندخل مباشرة على القناة نتاعي، لا بس لا بس تحياتي لكم جميعا أهلا وسهلا بكم، خل شوية وننطلقوا، أنا على كل حال باش نتكلم تقريبا نص ساعة، ومن بعد نخلي شوية هكاكا 20 دقيقة، الفيديو مش باش تكون طويلة باش تكون ساعة، ما نحبش نطول ياسر الفيديوهات أنا، خاطر مش باهي ياسر أشخاص من بعد يقولوا لي شفنا الفيديو طويلة، و... وتعرفوا الإنترنت عندنا في الدول نتاعنا، فأنت ما لكمش عليه، و إذا هو كان اللي يحضر المباشر يحضر المباشر، واللي يحب يشوف من بعد يشوف من بعد، كي يكون الفيديو تقريبا سويعة من زمان تكون معقولة وتكون باهية. آه طبعا كما قلت لكم أنا باش نولي نعمل الفيديوهات المباشر يوم الاثنين، فهمت؟ باش نعمل نهار الاثنين. على خاطر نهار ثلاثة ما نخدمش، إذن تسمح لي باش نجم نعمل الفيديوهات خاطر السبت والأحد نخدم. المهم، آه نزيد شوية وأنطلق. أنتم لاباس كراكم أهلا وسهلا بكم. اليوم مانيش باش نحكي ولا على غنوصية ولا على إسقاط نجمي. ولا عن نفسيات أنا أفضل أن نسميها نفسيات ليس روحيات روحانيات أزول أزول باش نحكي على موضوع جدا مهم هو المغالطات في نقد الأديان أو نقد الدين بصفة عامة ونقد اللادينيين وهذا الصراع الذي موجود على القنوات التنويرية الناطقين بالعربية وكل واحد كيما نقولوا احنا بالتونسي ينفش في ريشه، يجاو حاوروني، يجاو ناقشوني، أنا نتحداكم، أنا يعني ولات معناتها لعبة أولاد صغار، فهمت؟ لعبة أولاد صغار، أطفال يلعبون، شكون هو عنده الحق وشكون هو اللي ما عندوش الحق؟ رغم اللي احنا معناتها المهام بتاعنا هو المعلومة، والتثقيف ونقل الشيء كما هو والنقد جيد ولكن هناك كثير من المغالطات مع الاسف خلى المتابعين للقنوات التنويريه يدخلون الى تلك القنوات لكي يتسلون اكثر شيء او لكي يبثون يعني كربهم لفلان او حقدهم لفلان واتهامات من هذا القبيل ومن هذا القبيل وغيرها من الألعاب الصبيانية والألعاب الغير أخلاقية إنسانياً في الدرجة الأولى نبدأ بالمقدمة بتاعنا السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر طبعاً هذه هي الشعار بتاعنا وطبعاً الشعار بتاعنا الأساسي هو حتى حد ما رب حد كل واحد رب نفسه يعني هذه من القواعد الاساسيه الانسانيه التي طبعا اللي يحب يكون عبد هو حر شيء طبيعي الاستعباد اللي يحب يستعبد نفسه يكون عبدا فهو حر في انه يختار العبوديه على الحريه. إذا بعد هذه المقدمه أنا حبيت نتكلم على بعض الأشياء النقاط اللي قيدتهم قدامي، باش نفهم الموضوع من جميع جهاته. أول حاجه اللي لازمنا نعرفوها هي مسألة الدين. معنتها تعريف الدين خلينا معنتها نعرفوه باللغه العربيه هو الدين. هو من الدين، هو الاتفاق، هو الالتزام، هو داينتو ودين دينا، مصدر التدين، يعني جايه يعني في اللغه العربيه معروفه الدين شنو معناها؟ مصدر دا دين. ليس هناك انسان لا ينتمي لدين، باش نكونوا واضحين. الكل منتمين لدين، هو التزام ولكن هنا السؤال الذي يطرحه لماذا نقول جيني ديني طبعا اللغه البشريه دائما تتفرع يعني في الاول يمكن ان نقول الغابه ونرمز بها كل ما هو نبات ثم مع تطور الوعي وتطور الفكر الانساني نولي نقسم اشجار واعشاب وغيرها وبشويه بشويه بشويه هيك تتطور اللغة الإنسانية فهمت إذن الدين هو التزام هو يعني عندك حق حاجة عاملها فهمت يعني لازمك تلتزم بها يعني الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون دين ولكن لماذا نقسم ونقول أن هناك ديني ولا ديني الفرق بين الأثنين أن الذي نطلق عليه ديني هو إنسان له دين اتجاه طرف آخر بينما الذي نطلق له عليه لا ديني له التزام اتجاه نفسه فقط إذن هنا فهمنا على الفكرة الأولى أن بصفة عامة كنا نتبع شيء لأن إحنا كما نقول موجودين في عالم الوجود المؤطر لا يمكن أن تكون غير مؤطر لازمك تكون مؤطر يعني لا يمكن أن أكون أنا لاثق فيك ولا لاثق في حاجة أخرى وإلا أصبح شيئا آخر يعني ما يسمى بالفردانية إذا هنا الديني عندما نقول إنسان ديني يعني يتبع شخصاً آخر عنده دين اتجاه شخص آخر بينما اللاديني هو الإنسان الذي ليس له دين اتجاه أحد إلا نفسه نجم يأخذ من هذا يأخذ من هذا تعجب الفكرة هذه تعجب الفكرة هذه حتى ولو لا يجعل لنفسه، قواعد، فهمت حتى ولو لا يجعل لنفسه قواعد ويعيش كما نقول احنا الفوضى، فهو اختار ان يعيش تلك الحاله، إذن الدين بمفهوم اني اتبع لشخص اخر اكل عليه الدهر وشرب هذه معناتها مساله اي عاقل واي منطقي يعترف بها. الانسان الذي يتبع شخصا اخر في معتقده او في دينه مهما كان هذا الشخص يعني هو انسان قاصر فكريا وقاصر نفسيا فهو غير مسؤول ولا يستطيع ان يتحمل مسؤوليه نفسه فهو مجبور ان ينتمي لقطيع ينتمي لمجموعه فيقول أنا أتبع الدين الفلاني أُو أتبع الدين الفلاني أُو أتبع الشيء آه الفلاني بينما الإنسان الحر الإنسان الإنساني الإنسان المسؤول عن نفسه الإنسان العاقل الإنسان الحقيقي من هنا وإلى المستقبل لا يمكن أن يقول أنا أتبع الدين بل هو لا ديني اذا هذه نقطة مهمة جدا حبيت ناكد عليها باش ما نطولش ياسر. هنا خلينا نتكلموا على الاديان، الاديان ماذا موجودة كاديان؟ احنا نعرفوا موجود اكثر من 4000 دين تقريبا. وطبعا توا نسبة الذي ينتمون لدين هي نسبة نجم نقولوا بدأت تنقص يعني تقريبا 40% من البشرية تنتمي لدين أو حتى أقل ومشي وتنقص المستقبل لللاجينية هذا لا نقاش فيه هذا تطور وعي إنساني خلينا نتكلم عن الأديان الموجودة عندنا الديانات لو نصنفها جغرافيا عندنا ديانات أستراليا عندنا ديانات أمريكا وهي كثيرة عنا ديانات امريكا ما يسمى الجنوبيه وامريكا الوسطى وامريكا الشماليه. عنا ديانات شرق اسيا. عنا ديانات اوروبا. عنا ديانات قديمه جدا، فهمت؟ مثل مثلا الهند اوروبيه. عنا الديانات الزردشتيه وما يتفرع عنها. وعنا طبعا الديانات الافريقيه سوى الجنوب إفريقية أو الديانات شرق إفريقيا أو وسط إفريقيا أو جنوب إفريقيا وعنا ديانات ما يسمى شمال إفريقيا والتي يخرج منها ما يسمى الديانات الشرق أوسطية نوعاً ما التي معروفة الآن اللي هي الديانات الإبراهيمية هذا هو التقسيم للأديان من ناحية الجغرافية أما من الناحية أخرى الأديان نجم قسموها إلى أقسام أخرى هي ما تسمى بالديانات الطبيعية والديانات المصطنعة ما الفرق بين الديانات الطبيعية والديانات المصطنعة الديانات الطبيعية هي ديانات لا دخل لها في السياسة لا دخل لها في الحياه اليوميه هي تجيب على اسئله ما ورائيه واسئله وجوديه بمفاهيم معينه. يمكن ان يكون لها علاقه قليل بالحياه الاجتماعيه للفرد او للمجموعه ولكن بعيده كل البعد على جانب السيطره، فهي ديانات طبيعيه جاءت لكي تخفف على الانسان التفكير، لأن التفكير متعة متعد نوعا ما. أما الديانات المصطنعة، هناك نوعين من الديانات المصطنعة. هناك الديانات السياسية المصطنعة الهدف متاعها هي السيطرة. وهدف متاعها هي السيطرة على الإنسان. فهدفها من معناتها الديانات القديمة إلى الزردشتية وخاصة الديانات الإبراهيمية التي هي ديانات مصطنعة يعني ديانات مصطنعة هناك من هي الهدف الامتحى مربوطة دائما بنظام الحكم وهناك ديانات مصطنعة نجموا حتى مثلا السحر والدجل وهي كلها نوع من الديانات راهي الكلها نوع من الديانات وهذه معناتها ديانات تعطي نظام اجتماعي للبشر و لكن صنعوها كما نقولوا احنا لجوغو او ما يسمى اشخاص معينين مع اللي صنعوها خلينا نفشول الديانات اللي تهمنا احنا هوني ديما احنا لاننا ناطقين باللغة العربية ولان مصيبتنا الكبرى هي هذه الديانات الابراهيمية التي اعتبرها اخطر ديانات في العالم فهمت به آه. خلينا نزيد ونقول حاجة أخرى البعض يقول لك أن الأديان الكلها متفقة على فكرة الرب أنا أتعجب كيف يعني يتم آه طرح هذه المسألة أول حاجة مسألة الرب ليس لها علاقة بالأديان فكرة الرب يمكن هناك أديان لا أدرية هناك حتى أديان لا تؤمن أصلا بفكرة الرب ما عندش حتى فكره الرب فما ديانات فلسفيه ما عندهاش علاقه بالرب ما تبحثش فيها اصلا نكرته كليا إذن الذي ما هو الذي يجمع الاديان الكل ليس فكره الرب وليس فكره آه النظره للحياه الذي يجمع الاديان كلها سواء من أمريكا، من أستراليا، من إفريقيا الإبراهيمية، يجمعها شيء واحد هو أنك أنك ما تتبعش روحك، يعني أنك عبد، ما عندكش رأي، يعني تتبع إكس، تتبع بوذا، تتبع براحمة، تتبع بطيخ، تتبع المعلم الفلاني، النبي الفلاني، البطيخ الفلاني، هذه هي. فكرة الأديان بينما أن تكون لا ديني يعني أنت نبي نفسك وتنجم تكون لا ديني وتؤمن بالرب كما يمكن تكون ديني ولا تؤمن بالرب إذن فكرة المغالطة الكبيرة أن نجيه ونقوله أن مسألة الرب هي حكراً للأديان وهذا ليس صحيح وهذه مغالطة يقوم بها ما يسمى بالتبشيريين سوى المسيح سوى المسلمين هما أكثر وحود يعني خماش في العالم خلنا نرجع لفكرة آه الأديان عد قلنا الأديان المصطنعة هناك أديان جاءت لكي تجيب على أشياء مورائية وتنظم حياة البشر ونجم نقولوا ديانات روحية مثل الصوفية ومثل سامحوني باش نعطس. سامحوني. <تصفيق> <تصفيق> <أني> ما نعرفش علاش جاتني نعطس. انا ما عادش نتكيف في المباشر هذايا معناتها قانون ديني ديني عملت قانون جديد في ديني أنا كل مرة نبدل القوانين نتاعي. أني ما عادش نتكيف في الدار. فهمت؟ آه يعني هذا قانون عملته من البارحة. نولي نتكيف البر، إذا وقت نعمل المباشر ما عادش نتكيف. إذن اذا الديانات المصطنعه هناك ديانات روحيه فهمت مثل مثلا الاخوان الصفاء مثل الصوفيه مثل حتى ديانات اخرى فهمت حتى الاحمديه تتسمى دين معناتها نجم نقولوا احنا معناتها مختص باجابه على بعض الاسئله لعامه الناس ثم إجديان أخرى وهذا اللي حبيت نصله هي ما يسمى بالأديان الإيديولوجية الأديان الإيديولوجية هي مرتبطة ارتباط كامل بالنظام السياسي وما يسمى السيطرة على البشر بل السيطرة على العالم فهمت؟ بالفعل يا خاناديا فكرت في العصافير صدقني يعني كانك يعني تنبأت بالشيء العصافير على خاطرهم بط... انا خاطر نتكيف ونقول انا وحدي انا نعيش وحدي البارح ننظف الدار قاعد ننظف الدار وكل شيء وح... وقلت يا اخي هما ما همش يا اخي معناتها موجودين معايا في البيت شكون قال انا شاورتهم اللي هما معناتها يقلقهم الدخان ولا ايه قد حط القانون هذا ما عادش فما تدخين في البيت ما دام موجود كائن حي. ففكرت في العصافير وفكرت في اللي اه بين قوسين هناك اه طبعا هناك فرق بين وتكلمنا فيه الموضوع هذا المره الاخيره مع احد الاخوه حقيقه وليد ياسر تحفون يعني اه حول مساله الايديولوجيه والدين بالفعل. فما فرق من بين الايديولوجية والدين وانا عندي كتاب مكتوب بالفرنسية ما زلت ما ترجمتوش اسمه الإسلام ليس كون روليجون الإسلام ليس مجرد دين الإسلام ليس مجرد دين إذا هناك أديان وهي الإديان الإبراهيمية ليس أديان في الحقيقة بل تستعمل نقطة الضعف والخوف والرعب الابراهيميه وبما فيهم الزردشتيه او ما يسمى بالديانات اللي بنسميها هنا امبرياليه السياسيه هذاك علاش تلقاو دائما علماء الدين مع رجال السياسه من لهؤلاء الاديان فهذوما الاديان الذي نطلق عليهم الاديان الايديولوجيه هم مثل اليهودية والمسيحية والإسلام وهي أكثر الأديان خطورة بداية من الزردشتية قديما إلى اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام رغم إن المسيحية أقحموها في المسألة ويعني أصل المسيحية لم تقم على فكرة فكرة بل هي جاءت ضد فكرة الديانة الإبراهيمية ولكن تاريخ المسيحية تاريخ المسيحية كله اتجه نفس الاتجاه منتع الديانات الإجيولوجية إذا هذه الديانات الإبراهيمية هي أخطر الأديان في العالم وهذاك علاش أنتم تشوفوا أن في الوقت الحاضر المسيح واليهود والمسلمين هما اللي عاملين مشاكل في العالم تم تم. هما اللي عاملين مشاكل في العالم فمش غير. إيه؟ لأن هؤلاء الأديان الإبراهيمية هي ديانات إجيولوجية وإمبريالية وتريد أن تسيطر على العالم وتمنع التنوع وتستخدم كل الوسائل الخبيثة الفكرية والعلمية والحروبية من أجل السيطرة على العالم الفرق بين الديانة الإبراهيمية, الديانات الإبراهيمية أن اليهودية التي هي ديانة قومية خاصة بقوم ولكن هؤلاء القوم طرحوا نفسهم على أنهم شعب الله المختار لا يريد أحد أن يدخل في دينهم ولكن يريد بعرقهم وعقيدتهم ما يتلبكش منك باش تدخل العرق للدين ولكن عرقهم هو الذي يسيطر على العالم ما يسمى بقوميتهم هما أحسن وحود وشعب الله المختار وهما المسؤولين وأنت ليس لك إلا السمع والطاعة لهم هذوما ما يسمى الديانة اليهودية بالنسبة للديانة المسيحية المسيحية تبنتها أوروبا واستعملتها في حروبها والآن تستعمل فيها في عملية التبشير و نجم نقول هي ديانة يستعمل ظاهرها ديني وباطنها سياسي طبعا لا أتكلم عن المسيحية الأصلية كما ظهرت رغم لي الآن أكثرية المسيح ولهذا ظهر فكرة المسيح الغنوصي الذي جاء لكي يصحح ويعود لأصل فكرة المسيحية وهو التجرد الكلي أما الإسلام الاسلام هو اخطر الديانات الابراهيميه لماذا لماذا هو اخطر الديانات الابراهيميه لان الاسلام في الحقيقه هو ايديولوجيه قوميه عروبيه باتم معنى الكلمه وحاطينها غلاف تعديل القران عربي الرب عربي الجنه عربي رب ربهم عربي رب رب ربهم عربي كل شيء عربي إذا العروبة والفكر القومي العربي والإسلام شيء واحد وعملة واحدة هذا بالنسبة لي لا نقاش فيه كل النظام الاسلامي من معتقدات من اديان هو نظام قائم على نظام القبيله العربيه الامه هي فكره القبيله الصلاه والصيام هي شعائر حربيه للقبيله الرده هي فكره الخروج على القبيله اذا الاسلام هو ايديولوجيه باتم معنى الكلمه قوميه ليس ايديولوجيه سياسيه بار فقط لا وتعرف اخطر انواع الايديولوجيات في العالم هي الايديولوجيات القوميه وهي اكثر شيء دمارا لانك تجعل من عرقا او شعبا فوق الشعوب وبدت بها اليهوديه لكن اليهوديه على الاقل لا تريد ان تهود العالم تطرح نفسها هي مسؤوله عن العالم ما جاء به الاسلام هو انه يريد ان يعرب العالم يا اما تكون عربي يا اما لا تكون باهي الان وصلنا البيت القديس موضوع تاعنا ما نزيدش طويل ياسر نعرف موضوع طويل ياسر ما نزيدش ما خاطر حقيقه الموضوع معناتها ما نجمش نوقف منه يعني طويل بالقد على خاطر شيء يوقف المخ فهمت اذا هنا اللي حبيت نقول انه الديني هو انسان يتبع رب رب غير ربه يتبع رب اخر. أه. بينما اللاديني يتبع ربه هو او لا يتبع ربه هو، يعني معناتها امور تخصه هو ماهوش تابع بيته ماهوش تابع كما نقولوا واحنا نظام او قطيع او اي شيء. خلينا حكينا توا احنا على الاديان، الاديان كيفاش موجوده في العالم اجمع وكيفاش الديانات الطبيعيه والديانات المصطنعه والديانات المصطنعه الروحيه والديانات المصطنعه الايديولوجيه اذا هوني عندما يتناقشون هو حوار الاديان او نقد الاديان او شكون اللي خلقوا خلقوا المدينين خاصه رب المسلمين ورب المسيح ولكن يقعوا في مغالطه كبيره تلقى مثلا هو نقدم تلحم نوعاً ما سليم لكن فيما يخص الآخر ليس فيما يخص نفسه يعني هما فهموا حاجة ويعرفوا على قطر يعني يمار أنا لا أتكلم على الذي يمارس النقد عن جهل وعن عدم معرفة أنا أتكلم على الذي يمارس النقد عن معرفة أي دين من الأديان عندما نجيوا ننقدوا لازم ننقدوا من المصادر نتاعوا توا انا وتنجيبش نتكلم مع عرب مسلم اول حاجه نسال هلو اول حاجه نجي نقول ننقد الاسلام اي اسلام انت شيعي انت سني اتقلد شكون تبعي مدرسه ثبت لي روحك رب ما نجيش ننقد التشيع ونقول ننقد الاسلام ما نجيش ننقد مثلا نقولوا احنا الاحمديه ونقول ننقد الاسلام لا ما تجيش لازمني وقت نجي ننقد الإسلام نحدد حدد خويا حدد شنو شيعي سني خارجي أي مذهب ووقت نجي بش ننقد فكرة لازمني نحدد هذيك الفكرة شنية وقت نجي باش ننقدها ما نجي نجي أنا نقوم نضحك ساعات نتفرج في, في فيديوات متع تنويريين نقطع حواجي نقطع حواجي يتناقشوا مثلا مع مسلمين ولا مع مسيح ولا مع نعرفش عليهم يعني نهبل في مخي توا الراجل جايبينه باش يدافع على الاسلام ويجي يقول في اراءه الخاصه يا سيدي انا ربك احنا ش قلنا الدين هو انك تتبع رب مصدر ما تجيش تقول رب رايك انتي ما يهمنيش فيه رايك انتي أعطيني رأي العلماء متاعك ما كنتي تتبع لدير ربك ما كنتي تقول روحك مسلم سلفي أعطيني مصادرك السلفية رب أعطيني المصادر متاعك السلفية اللي تعتمد عليها ما نحكيش معاك أنت أنت تبع دين إذاً أنت لا شيء بالنسبة لي ليس لك أي قيمة أعطيني أسيادك فهمت؟ أعطيني أسيادك نحكي معاهم، أعطيني العلماء بتاعك اللي, اللي أنت عبد حقير نذل ذليل فهمت؟ تتبع فيهم، جيب لي شيوخك ربه خلينا نحكي معاهم. أعطيني كتبك هاي أعطيني قرآنك شنو تفسيره؟ شنو يقول رب فلان وفلان وفلان وفلان. إذا وقت ننقذنا أنا دين لازمني نحدد شنو هو أي مذهب من هذا الدين أي مدرسة من هذا الدين أي فكرة بش ننقدها ما نجيش نعمم يعني هذا الأسلوب الأكاديمي الأسلوب العلمي إيش بينا احنا سكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا نبدو في شيء نهار كل احنا ندخلينها رب شكشوكا نجيب واحد بش نقضي يقول لك ليه الاسلام ما فيهش ما فيهش عبوديه ربك ما فيهش عبوديه هذا رايك انت يا رب رايك انت والخلال لوحوا ولا وحده نحكي معاها تعمل لي ليه في الاسلام ما فماش عذاب القبر اللي قلت لها 1400 سنه من العلماء يكتبوا على عذاب القبر اكثر من 12 ايه تتكلم على عذاب القبر الاف الاحاديث تتكلم على عذاب القبر ربك وانت جيت فوق الناس الكل هاك انت لديني يا رب وتقول مسلمه يا ودي حدد كيف تحب تكون مسلم كون مسلم أتم معنى الكلمه ما تجيبليش افكارك مادام يا سيدي كون مسلم وكون لديني مسلم يا سيدي على طريقتي ما تجيش تدافع على رب الاسلام خلي رب الاسلام على شي هذه نقطة جدا مهمة حبيت ناكد عليها. إذا النقاش بين الأديان بين الأديان مع بعضهم مسيحي مسلم كذا طبعا لا سوف لا يكون نقاش على الرب كما قلت لك هذايا يعني النقاش على الرب تو نجيه وحده فهمت يعني هذا النقاش على الرب هل هو موجود هل هو غير موجود؟ هذا نقاش يمكن أن يقع بين لا ديني ولا ديني ويمكن يوقع بين ديني و لا ديني ويمكن يوقع بين ديني وديني. فهمت؟ يعني البوذية مثلا لا أدرية تنجم تجي تناقش مثلا إذا فكرة الرب علاش انتوما تحصروا اه اللي مش بالرب ملحد كافر واليوم بالرب ديني تخلطوا شو هي ثقافتكم؟ قريتوا على الاديان؟ تعلمتوا الاديان؟ عرفتوا الاديان؟ انواع الاديان؟ واحد يحق رأسه يولي لي مفتي، شنو هو الفرق انتوما كتنويريين من بينكم ومن بين علماء الجهل والتخلف تاع المسلمين؟ ولا تاع المسيح، شنو هو الفرق بيناتكم؟ كي انتوما تمخروا وتشموا، كيما نقولوا بالتونسي، فهمت؟ فأنت... راهو التنوير فهمت مسألة مسؤولية راك اللي تحكي معاه يلي تفتح قناة راك اللي تحكي معاه انسان يمكن عمره ما قرا كتاب عمره ما قرا كتاب اكثرهم ردوا القنوات متاعهم مكان بتاع تجمع هاو نتمسخر على فلان هاو نتمسخر على عزرائيل هاو درا شنو عايشة كالتون هادرا شنو هاو شنو المستويات شنو هو الفرق شنو هو الفرق بين ثقافة ثقافة الجهالوت المسيحي أو الإسلامي وهذا الكلام شنو هو الفرق ما بيناتهم ما هو الفرق الكلهم يبيعوا في الخرافات إذا هذه مثلا خلينا نتكلموا على الاديني اول حاجه انا اللي يخرج من مخي وقت يجيهم يقولوا فهمت الملحد هو الذي لا يؤمن برا اول حاجه خلينا نرجعوا للغه العربيه ما هو الالحاد الالحاد هو من لحد عن الشيء يعني لو نجي نشوفوا الكلمه اللغة العربية الفصحى الذي من يدعون العروبة ولا يفهمون حتى لغتهم فهمت الإلحاد كما اللحد اللحد هو جانب القبر أو لحد السهم نقعدوش نعلمو فيكم في, في لغتكم ربكم هو ابن منظور أمازيغي اللي كاتب لسان العرب ربكم لغتكم ما تعرفوهاش وتتكلموا على العروبه. تتعلموا رب لغتكم، خلينا نحكيوا معاكم. اذا اللحد لحد السهم عن القوس، يعني خرج عن الجماعه، يعني لم يتبع القطيع، يعني انسان استفرد برايه. هذا مال مال لحد المعين متفق؟ هذا هو الالحاد. أما لو نريد أن نفهم الالحاد بالمفهوم الانجليزي أو الفرنسي، هو عدم الإيمان بره. إذا لو نجو نشوفوا احنا في العربية، في اللغة العربية، فهمت؟ الملحد واللاديني هو نفس الشيء، وتقول ملحد نجم تشمل كل من هو لا يتبع دين. يا سيدي خليونا في مفهوم الالحاد كانكار للرب احنا نعرفه لو باش الفكره لو ناخذو فكره الالحاد باش نميزوها على البقيه فنقولوا اللاديني هو كل من لا يلتزم بدين ثم نقسم اللادينيين دينيين كما قسمنا الدينيين الى مناطق والى اديان طبيعيه واديان ايديولوجيه واديان روحيه نقسم ما يسمى اللاديين الى عده اقسام وهي ما يسمى بالربوبيين و ادريين والملحدين بمفهوم عدم إيمان بالله ولكن لو نريد ان نتعمق اكثر هنا المشكله الكبيره فأنا انا اعتبر نفسي ملحد انا ملحد ولكن هل الالحاد نفسه هناك ما يسمى الإلحاد الهنميس أو الإلحاد المادي، الذي لا يؤمن إلا بالمادة والذي يؤمن بالعدمية بمفهوم أن العدمية لا شيء، وأننا نأتي أو معناتها نأتي مع عندما نموت ما فما حد شيء، وهناك ما يسمى بالإلحاد.. الذي او العدمية التي تؤمن بان العدمية هي نوع اخر من الوجود، اي العدمية هي تواصل للوجود، هذا هو الفرق. هذا هو الفرق. العدمية الأولى المادية هي عدمية، هي إلحاد مفلس ورغم اللي نقول أنه إلحاد مفلس. ولكن احترم من يتبناه لا احترم الفكره ولكن احترم الشخص الذي يتبنى العدميه المطلقه الماديه هنا اللي حبيت نوصل للفكره فهمت هناك ملحد انا مثلا مؤمن بعدم وجود الله او بنقول ان شاء الله على الله اسم عروبي لفكرة الرب لازم نفرق من بين الرب الرب أو تقول لكم تعلموا دين ربكم البعض يسر يسخيبوها سبة كما بربر أو يسخيبوها آه اللي أنا معنات نتمسخر على الإسلام وانتوها مش فاهمينها شنو معناها تعلموا دين ربكم يعني تعلم دين ربك أنت الرب هنا ليس بمفهوم الخالق بمفهوم المسؤول كن مسؤول على نفسك هذيك هو المفهوم منها تعلموا مدير ربكم يعني كون إنسان مسؤول رب نفسك ونبي نفسك وأشياء معناتها الحاجات حاجات انت تعلموا مدير ربكم مش دير ربي انا مدير ربيانا ربيانا ربيانا ربكم انتوما ربكم انتوما خاطر كمش دير مدير ربيانا شنو الفرق من بينكم وبين بين الأديان اللي آه مثلا اله محمد هو الله. فهمت؟ والاخر اله الوهيم ولا ادري شنو هو، والاخر اله هذاك هذاك ربك هذاك هذاك ربك انت، مش ربك انت، رب غيرك. اي، تعال مدير ربكم. اه، تعلموا لا لا لا لا لا صالح لا, لا لا لا لا لا تعلموا دين ربكم يعني ربكم انت يعني مسؤول عن نفسك خلينا نكملوا الموضوع ونعطيكم الاسئله طبعا نخلي لكم 20 دقيقه بتاع الاسئله اللي حبيت نقول وقت يجي واحد يقول انه معنتها يجي مثلا ننقدوا نقد ننقد لا ديني أو ملحد. معناتها أنا نتعشب من بعض المسلمين أو المسيح، وخاصة المسلمين. يجي يقول لك نعم نعملوا مناظرة في وجود الله. مع واحد ملحد. ربك. ربك. أنت تناقش مع واحد ملحد، يعني أنت تناقش مع واحد لا ديني، يعني أنت تناقش مع واحد باش يحكي لك بالمنطق نتاعو، ماهوش باش يحكي لك بالمصادر نتاعو، المصادر نتاعو هو عقله، هو ذاتو. فهمت؟ وأنت كي باش لازمك تناقشه بالمصادر نتاعك، ما كنت تقول مسلم. كان أنت لديني وقتها ناقشو بعقلك. ما دامك أنت مسلم، خاطر هما إيش يعملوا هذوما المسلمين؟ فهمت؟ شي يعملوا؟ يجيب ذلك يقول لك ايش الرب موجود وبعد يجي النقش اللي الرب الصحيح هو رب الاسلام هو الله الله القمر، الله الغيور، الله الذي ليس له وجه، الله الذي كان في بطن الكعبه، الله الذي قدم من العراق، الله العائله، الله الحرب، الله السيف، الله الاجرام، الله القتل هذا هو الله اللي يحب يدخلك يعني حقيقة يعني مهزلة مهزلة أنه يجي يعتمد على المسألة هذي يعني اكبروا شوية اكبروا في مخاخكم شوية يزيوم اللعب يزيوم اللعب فهمت أنا في الحقيقة عملت هذه الفيديو حبيت أفرغ قلبي يعني كما نقول لكم أنا مانيش نعمل في فيديوهاتكم توما نعمل فيديو روحي أنا نتعلم نتعلم ياسر حاجات منكم فهمت إذا بالنسبه لي نختم الحديث المغالطات هذه الكل فهمت وقت نجيو نناقشوا الرب وقت نجيو نحاول نحاولوا نتعلموا كيف معناتها الاسلوب الاكاديمي يعني وتناقشوا نناقشوا نناقشوا فكره نناقشوا فكره معينه ما نربطوهاش مشعبه ونجيو كما يعملوا المسيح يجيب لك حديث من درشنوة وكذا وكذا ويبني عليك المبشرين المسيح خليني ما نقولش كلام قايد. فهمت؟ اذا هذا اللي حبيت نقول راهو النقد هي نقد الافكار. اعطيني فكره العبوديه. العبوديه. قالها مسلم، قالها مسيحي، قالها يهودي، قالها اللاديني. قالها اللي تحب عليها أنت هي مرفوضة ولا يمكن قبولها ما بالك من شرع للعبودية أنزل أدم السماء البيدوفيليا ممنوعة وما بالك بمن شرع للبيدوفيليا الإرهاب ممنوع فما بالك لمن شرع للإرهاب؟ إذا الحرية حق من الحقوق وواجب إنساني فما بالك من حدد الحرية أنا علاش من نقش مع المسلمين ساعة هم يجوش نقش معي على خاطر أول شرط نشترته مع أي مسلم ما تجيش تحكم في ربي انا الكلمة تستعمل ما تجيش تقول لي احترم رب دينك ما تجيش تقول لي احترم رب رسولك ما تجيش تقول لي احترم رب ربك والرب بتاع ربك ولا قرآن هذا الكل ما يهمنيش نيش مو بروبليم ماهوش ما هوش المشكلة بتاعي فهمت إذن أه نظن نخلي لكم الاسئله شويه أه ربع ساعه قبل ما نقطع البث. اذا المغالطات راهم كثيره الموضوع ما يفاش. تفضلوا كان عندكم ااا أه معناتها اسئله. أه البيدوفيليا اكبر الجرائم يا ولدي. أه اكبر الجرائم البيدوفيليا، الاستعباد، البيدوفيليا، كل هذه الامور اللي مشرح فيها الاسلام بيجي بعد كل كذا مسلم، مسلم مجرم، مجرم. مجرم اللي يقول هو مسلم مجرم انا بالنسبه لي. فهمت؟ لزم يهزوهم الكوكب بوخ... الاخر يعيشوا فيه. فهمت؟ لا رضاعه الكبير مسموحه مسموحه. هاي خليني نقعدوا نضحكوا شويه يزيني متنرفز. فهمت؟ ابراهيم قديش عندك من اللي خرجت من الدين؟ يا ودي اللي ما يخرجش خروج من الدين الان اصبح أمر واجب، والبعض اللي يجي يقول لك مثلا أنا لا نحترم عايلتي وكل شيء ومنحبشنا لا لا لا،, لا. كان جيت تحب الخير خليهم يخرجوا مني كريم هناك خطأ في ترجمة كلب أجنوستيك فمعناها الحقيقي لا غنوصي وليس لا أدري. الحقيقي لا غنوصي. ما فهمتكش اخي فهمت خطر فهمة لا ادري ما عنديش حتى علاقه باللاجنوستيك الغنوصي شيء ولا ادري شيء مش كيف كيف فهمت فما فرق المهم زيد توضح لي فهمت توضّح لي مسألة بشنا نفهم الحكاية آي شعطيني السؤال بحي موقفي من إسرائيل قلت وعاودت قلت يا صلاح مزديك أنا بالنسبة لي أول حاجة قيام إسرائيل هي من أكبر أنواع الإجرام بعد الإبادة للهنود الحمر والاستعباد للشعوب الإفريقية أول شيء وبالنسبة لي إسرائيل دولة غربية استعمارية ولكن الشعب اليهودي له الحق في الوجود وتلك المنطقة لا تتبع مريكيا ولا تتبع أوروبا على منطقة الشرق الأوسط، واليهود امتاعنا والمسيح امتاعنا والمسلمين امتاعنا. أما الصهيونية العالمية هي حركة إجرامية امبريالية مجرمة. إذا حق العودة للشعب الفلسطيني وحق إقامة دولة مدنية إنسانية. والقدس عاصمة لكل الأديان الإبراهيمية هذا موقفي بكل صراحة أنا ليس في الأمر هذا قلته ونعود قولوا ونعود قولوا أخي الكريم هل يمكنك أن تطلع أو تخصص حلقة عن تعليم الدين قلت يتم تعليم الأطفال حيث يتم إقناعهم بالإعجاز العلم الخيالي ويتم إقناعهم بتصديق الغيبيات حيث يتم أخذ مساحة كبيرة يا هذه مصيبة زرقاء، رغم أنا كتبت معرض الكتاب عذاب القبر للأطفال، تصور عذاب القبر للأطفال، هل تلتقي معلومات حول موضوع الدين من العالم النجمي؟ آه ألتقي نعم من عالم النجمي ألتقي كثير من المعلومات. هل الإنتماء الدين هو تبعية للقطيع؟ طبعًا الإنتماء للدين هو تبعية للقطيع. قالها المعري الناس نصفان، من له دين وليس له عقل، ومن له عقل وليس له دين. يمكن أن تكون مؤمن ويمكن أن تكون مؤمن برب أيضا ولا تتبع دين لأن الانتماء لدين هو الانتماء إلى رب غير ربك لماذا بعض النادينيين لا يجلسون موقفهم على أرض الواقع وهناك من نجد يعيش حياة دينية يذهب للمسجد قوفا أو من أجل مصلحة سياسية هذيك تعود لشخصية الفرد أخي وأنت تورى تكنولوجيا وتولى تهيئ الم... آه. وأنت تتطور تكنولوجيا وتولى تهيئ، آه طبعا تتطور التكنولوجيا وتحيى الموتى، قصدي المعنى الحقيقي لكلمة agnostique هي لا غنوصي، آه ما نعرفش، ما نعرفش، فهمت؟ آه ما نكذبش عليك المعنى الحقيقي لمعنى agnostique. اجنوستيك مثلا وقت نشوفوها في المنجد فما فما هي اللا ادرية وفما الجنوس هي الغنوصية والاجنوستيك هي اللا غنوصية عندك الحق خاطر الا بالحق كيما اثيست والجنوستيك هو الغنوصي أما نتكلم فيك على الاجنوستيكزم بالفعل بالفعل بالفعل عندك الحق جنوستيك عندك الحق شكراً للمعلومة شكراً للمعلومة عندك الحق Gnostic هي غنوصي واجنوستيك هي لا غنوصي كيما تيس بأتيست على حسب اللغة الرومانية واليونانية المهدية آه آه شكراً شكراً على المعلومة شفت فاش نستفيد منكم قولوا لي ما نستفيدش منكم بل لماذا بعض الأديان لا يشجدنا قصدي باهي هذيك فهمتها الوعي هو العدم ليس كذلك هل بعد الموت؟ باهي اسمعني احنا اليوم ما نجمش على الوعي وعلى العدم راهو فكرتي انا على الوعي والعدم هي فكره كبيره ياسر فهمت بحث فيها حياتي كامله ولو انت موجود في المجموعه بتاعنا تنجم تسال سؤالات غاديكا تكون احسن من اللي في المباشر. وأنا بش نواصل توا قلت لكم يعني باش يجي رمضان وكل شيء توا نحكي على الأمور هذه أكثر ونزيد نتعمق أكثر في الغموصية فهمت آه باهي ممكن تقول لنا رأيك بفكرة تصميم الذكي اللي يعتقد البعض أنها تثبت وجود الله فما حد شيء يثبت وجود الله اللي يقول لك يثبت وجود الله هي معادلة فكرية أول حاجة مسألة اللي يجي يقول لك أول حاجة فكرة الله بحد ذاتها فهمت فكرة الله بحد ذاتها هي فكرة غلطة من الأساس علاش؟ على خطر لا أحد يمكن أن يثبت وجود الله أو عدم وجود إذا بالنسبة لي مثلا وجود الله لو نخدمها ونستعملها بالأسلوب المنطقي العقلي داخل المنظومة الكونية ها؟ أه؟ طبعا لان لكل سبب مسبب نرجع للسبب الاول الذي هو واجب الوجود فنصل الى نتيجه منطقيه فلسفيه ان الله موجود ولكن لو تتبدل المنظومه والان كل مثلا مثلا قوانين الماده قوانين الماده اصلا لا تمشي على قوانين الماده او ضد الماده ولا تمشي على الماده السوداء اذا الفلسفه شنو لازمكم تفهموا معنى المنطق والفلسفه هو عندك تنطلق من معادله لكي توصل المعادله اذا بالنسبه لي ما دام ان الرب ليس شيئا مادي ملموس يبقى ليس في مجال العقل وانما في مجال الحس اذا مساله الرب يا اما تؤمن به او تؤمن بعدم وجوده لهذا انا انا شفت لو اتوني بكل الادله المنطقية والعقلية واللي تحب عليها انت على ان رب موجود انا لا اؤمن دين لا اؤمن دين يعني لا اؤمن بان هناك رب فوقي بكل صراحة يعني كما انت تؤمن بإله منطق باللي تحب عليها انت انا من امنش بربه ثاني فهمت؟ وهذا كموضوع اخر فهمت؟ آه... لو كان هناك اقتصاد ونظام اجتماعي ومكاتب تشغيل رمز ظهور الانبياء كنا سمعنا بهم. <تصفيق> آه لماذا غير العرب الى سادوا على الاسلام مثل الفرس؟ لماذا غير العرب؟ علاه الاتراك غيروا الطبيعه نتاعو والفرس غيروا الطبيعه نتاعو فهمت هذاك علاش معناتها منافسين. تو طيب مثلا الأتراك عندك العلويين وعندك حتى الشيعة هو الشيعة راه الجانب الغير عربي من الإسلام كي تجي تشوف الشيعة هو الجانب الغير عربي من الإسلام شنو التشيع التشيع هو تغيير للفكر أنتم كيف سقطت؟ من أسقطت الدولة العباسية؟ أليس الشعوبيين؟ الشعوبيين شكونهم اللي رفضوا فكرة إن العرب فكره ان الخليفه من قريش وحاربوهم وطيحوهم حتى جاء الغرب واعادهم بالمذهب الوهابي والجزيره العربيه اكبر مشكله في الدين هي اله المخفي يعني أكبر... نقدر يعني هذاك المشكله يا ولدي اسمع اسمعني ف... ف... انا لو تحبوا نناقش لو نناقشوا مع الرب الرب هذاك موضوع اول حاجه مش جيت قل هل الرب خالق ام مسير ام خالق ام مسير حدد لي شنو هو الرب هل الرب مادي او غير مادي هل احنا موجودين داخل الرب ام خارج الرب لو كنا خارج الرب هي معادله منطقيه يقول لك لو ثبت ان الرب غير قادر على شيء في وجوده انا نعطيك 100 معادله تثبت ان الرب غير ممكن هل يمكن ان يخلق رب مثله؟ لا يمكن لو خلق رب مثله لاصبح مخلوقا لانه هو غير مخلوق هل الرب يقدر أن يخلق شيئا لا يقدر أن يحمله؟ فإن خلق شيئا فهو عاجز عن حمله وإن لم يخلق فهو عاجز عن خلقه. إذا هذه الأساليب متاع التصميم الذكي ودرى شنو والمباحثات الفكرية والمنطقية ودرى شنو كلها لعب على العقول. هذيك مسخرة خاطر يعرفوا الناس ما يعرفوش المنطق، مفهوم المنطق. ما يعرفوش أه هل هناك فرق بين الماسونيه والصهيونيه وحركة العصر الجديد الكلهم أه يخدموا بعضهم الماسونيه والصهيونيه وكل كل مع بعضهم عندهم كل تابعين الرأس ماليه وتابعين للعولمه ما وتابعين معناتها يحبوا يحكموا في العالم رب فهمت؟ نظريه الحلول باش نتكلموا عليها نعرف منين نشاد موضوع الخيتان تكلمت عليه أه سؤال، ألا ترى أن هناك تفاوت بالوعي بين البشر، يعني الواعين أشخاص لا يحتاجون إله وهم أو دين يجعلهم يميزون بين الصالح والخطأ، بينما هناك ناس قليل الوعي يحتاجونه بالفعل هو هو درجة وعي. راهي المعرفة هي درجات هذاك علاش المعرفة يقول لك الناس ونصفان من له دين وليس له عقل ومن له عقل وليس له دين، من يؤمن برب خارج ذاته. يعني جي يعبد صمبا يعبد سماه يهز لفوق يعني خارج ذاته فهو انسان قاصر فكريا ووعيا بالوعي قاصر انسان قاصر اهلا بكم الافضل نقد الدين ام نقد وجود الخالق في الحقيقه فهمت وجود الخالق وجوده هو المشكل ليس في الخالق يا اخي ابراهيم المشكل انا أتناقش مع المدينين بصفه عامه ونقول له لا تناقشني في ربك ناقشني فيما قال ربك اعطيني شنو قال ربك اعطيني شنو قال ربك ربك ميهمنيش فيه وانا نقول لك شنو قال ربي اللي هو انا تجي انت تقول لي ربك قال ان فهمت آه الاستعباد يجوز ونقول لك انا ربي قال ان الاستعباد لا يجوز اذا ناقشني ما قال ربك واقول لك ما قال رب أخي كريم ما رايك اذا موجه الارض المسطحه والتشكيك في العلوم النظريه حقيقه والصعود الى القمر تعالى الموحدين صاروا يؤمنون ان الارض مسطحه او علمية تكذب علينا آه حكاية فارغ رحم هدية أنت يمكن صغير في العمر هدية ظهر في السبعينات في الثمانينات وفي التسعينات وكل جينيغاسيون يعاودوا نفس الحكاية رحم. كل مرة طبعا هل تجريم الإسلام يكون الحل لكارثة هذا الدين خاصة من الغرب الإسلام ليس دين فقط الإسلام كمذاهب غير سياسية يجب تجريم الاسلام العروبي السياسي الاسلام لازم تحرير اللغه العربيه من اغلال الدين الاسلامي يجب القضاء كليا على الاسلام السياسي الاسلام الارثوذكسي بجامعته الازهر وقم والنجف والا لا تقوم لنا قائمه هذه مساله هذه وجهه نظر يعني لماذا كل هذا غياب وارجوك ان تكون هناك لا لا بش يكونوا بش يكونوا يا مهدي انا احس انه نعم بانه يوجد رب لكن لا يمكن اثبات وجوده من الناحيه المنطقيه هذاك هذاك الايمان يعني انت تقول لي فما رب هذاك احساسك هذاك مستوى وعيك لو تزيد ترتقي في الايمان تو تولي تحس روحك انت الرب تو تزيد تطلع في الايمان هيك هذه هي درش واحد مادامك انت تحس اللي فما رب اقعد هكاك وحاول تطور روحك وحسر روحك فهمت ما ما تلزمش روحك اكثر من اللي تقدر عليه ما صغير يمكن مازال عندك الوقت ومش مشكل المهم انك تكون صادق مع نفسك المهم انك تحس اللي فما رب لازم تقوم البر وكي تحس اللي ما فماش رب ما تمنشكر باهي اا باش نختموا هل الاسلام القراني هو الحل؟ لا لا لا لا الاسلام القراني نجم نقولوا فهمت على شيرة، فهمت يعني خلينا احنا تو لازم المسلمين القرانيين يشاركوا اللادينيين والاحرار في محاربه الاسلام الاصلي، الاسلام العروبي، الاسلام الاجرامي، الاسلام القاتل، الاسلام الارهابي، الاسلام الذي ضد الانسانيه وضد الاخلاق. المهم تحياتي لكم. ازول ولن نزول. أزول ولن نزول ونقولها ونعيدها أزول ولن نزول سنبقى على قلوبكم إلى أبد الآبدين مدام فما هناك مطالب بحق فنحن موجودين هل يمكن أن نلاحظ تحضر تقدم مع وجود الإسلام في الدول هل يمكن لا لا مستحيل مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل. فهمتني؟ لازم يعترف. اي. تانكس ميرسي. شكرا. متشكر. متشكر. بالنسبة للفرس. مع السلامة. غير حلقة صغيرة. مع الاثنين موعدنا الاثنين القادم. مع السلامة. و... واللي يحب يدخل للمجموعة بتاع الغنوصية ينجم يبعث لي. عندي مازلت عشرين بلاصة. يبعث لي انفيتاسيون يتفضل وغاديك نناقشوا بكل حريه ونحكيوا بكل راحتنا وانا نجم نجاوب سيرتو كي نخدم ولا حاجه وقت نروح نجم نجاوبكم نجيب ونعطيكم وجهه نظري وانتوما على الوجهه نظر هذيك ابني وجهه نظر نتاعكم ما تتبعونيش ما تتبعونيش وما تصدقونيش وتاكدوا وحدكم وحدكم مع السلامه بسلامه